Jo Kurva Natášku Je to je krásný Zadýmáček Je hej Hej Můžu dál? Hej Natášku hej To je krásná? Už to ukončí? Ne. Kdy? Teď už je jo? Už se ukončí, no tak. Já to trochu dál. No máček pořád. Je krásný. Takže už to skončí. <těk> vždy. A už to ukončíte to ještě to minutu. Ne, ještě to neukončí. <těk> to je dlouhý dým. <těk> To se mně líbí. Je, je to krásný. <laughs> a je to krásně voní. A je taky, že je hezky smrdí. Co to bylo? <laughs> Asi to byly moje pouhací kuličky. No. Konec. Ale já už to chci ukončit, už je to nuda, už mě, mě hroznou ruce. To se krásně a čau. Ne, to, neukončuj to. Hej, ale já už musím domů, já to nestihnu. Stihne. Tak to pak, to, to pak plodní. sundej mi to z krku. Mě to umřu, hele. Sundej mi to z krku, pane bože. Je to škrtí. Takže to pořád na stejném místě. Tak to dotoč. Takže tady tak. Mimas, Kuba jde. Asi už domů. Tak můžeš jít klidně si povídat s Kačkou. Zapalujete parchanty? Let's give it to you.